O señor Román Rodríguez González, actual consellero de Educación ao no goberno de Frijón, non acudiu este lunes á cita que tiña coa nai de Adrián. Unha persoa que na súa posición non acude a á cita previamente acordada por el mesmo cunha cidadá amosa gravemente dúas cuestións. A primeira delas, unha falta de sensibilidad e de empatía tremendas, e a segunda, o seu total desinterese por unha cuestión que é da súa competencia dende a consellería de Educación que él dirixe. Además, o señor conselleiro ten que coñecer o artigo 25 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro, no que se regula a atención á diversidade nos centros docentes de Galicia. Hai que lembrarle que, por lo tanto, Adrián ten dereito a que, como o resto de rapaces, se lle facilite unha educación a súa medida, neste caso a través do sistema de atención educativa domiciliaria. O único que está pedindo a nai Adrián é que cando menos se lle facilite o mi... a metade do que serían as horas lectivas que teñen os rapaces nos centros educativos. Teñen 25 horas lectivas semanais, adeán está agora mesmo tendo exclusivamente 6 horas lectivas semanais e neste caso, pois agora está eh, pedindolle ao señor consellero que cando menos se lle faciliten 12 horas e media, algo totalmente lógico. Además hay que lembrar ya ao señor consellero e ao señor Feijo que de non ter recortazo no ensino non universitario, perto de 4.000 docentes nos últimos anos, isto xa non teria sido un problema, posto que habería medios humanos, recursos humanos, suficientes para poder facilitar a Adrián as súas horas lectivas. Isto, lóxicamente, venda máis dos 335 millóns de euros recortados en 2009 e non me veñan a dicir agora, señor Feijó e señor Román Rodríguez, que acaban de subir o orzamento para o ano 2016, pois, ainda é así, hai 256,3 millóns menos que no ano 2009. Deixen de non respectar os dereitos da ciudadanía galega, fagamos o traballo e fomente unha educación inclusiva de verdade.